допомож дітям з цукровим діабетом першого типу. От. Наша клініка Master Dental Clinic обслуговує дітей з діабетом безплатно, і вони мають 50% скидки на ортодонтетичне лікування. Цей фонд вже працює 6 років. Кожного року ми проводили концерти, де збирались благодійники, От. ми збирали кошти. За її словами, проживши у Хмельницькому півроку, це місто пропонує